Bună dimineața, marinarilor, și bine v-am regăsit la un nou episod pe canalul meu de YouTube. Marinarilor, vreme bună astăzi, nu bate vântul absolut deloc. Suntem uh, în noiembrie și suntem hotărâți să prindem uh, câțiva pești. Sunt împreună cu, cu Ionut. Salutare, marinarilor! Și mergem să-l să căutăm pe domnul Ufar. N-ar strica și câțiva stabriți, pentru că nu prea am uh, la congelator dar nu ăsta am prins foarte puțin stabrizi. Am lăsat lansetele în spate la trenă și mergem spre capul digului de nord. Nu știm dacă ne oprim acolo sau mergem către, către Agigea. O să vedem pe cap dacă, dacă e mișcare sau nu. Las-mă așa mare de 1000 mi-e mai mai nervat Nu e, mă, Bine, nu pot să-mi dau eu seama aici a mă, te-ai și pe ăla Ia să vedem nu te Avem un pește Zi, ce e? Lufar sau la Nu știu Sau recheneazii Mă, dupii de noi Dar ce e, mă, frate, nu, no, e pălămidă! Pălămidă frumoază! Vino încă cu ea! Vino încă e? ea! Vino încă cu ea! Pălămidă, bă, bă! Iată. Deci a luat-o pe asta la urmă! Nu te țin în spate! Nu te țin spate iau eu... Nu te țin în spate, iau eu. Țin în spate iau eu și eu! credeam că am să mai prind părăbidă în, în perioada asta, toamna, târziu. De mai bine eu de o n am mai prins nimeni, nici măcar una, cel puțin din câte, din câte am aflat eu. Așa că sunt foarte bucuros de, de captura de astăzi. Dacă mai prinde și câțiva lufari, ziua de azi se transformat într-una extraordinar de frumoasă. Dacă și-ar reveni puțin și marea și o să ne lase puțin în pace, pentru că ne cam, ne cam bălângă, ne? Până Până după amiaza, cred că o să se, o să se liniștească. E bună? Da, e bine verii. Doamnă, Oh, bravo, John. înă Avem 2 sau 3? E greu! I-au dat la linguriza, John vinde la Tzaparina Bravo, bravo! La tot am ajuns pe cap, încearcă puțin la lupar, am plecat o linguriza Poate a venit din sosul ăla mare Haideți să vedem ce am prins pentru că am lăsat-o pe fund, fără să o mișc. Ia să vedem. E guvide? Ce am prins? Da! Este Hanus. Am zis eu că este altceva și asta pentru că am ținut o remișcată pe fund. Bun! Cred că este tot guvide. Pentru că am o iar pe fune mișcată. Nici prea mare nu e. Deci e gubide, sigur. Ha un ha! ha. de mic! un guvid de mic! Ușor, ușor, ușor, ușor! Haide să le aliberăm că e Fugi! Mai n-ai alergat a oprim pescuitul al alu Am tot dat cu linguriță Cred că mai bine e două ore. Pur și simplu nu mai pot să-mi să rupt. Ceasca este 12. O parte destul de frumoasă și destul de scurtă. Mergem către portul Tomis, dar o să lăsăm oricum două lanţi în spate la trena. Poate mai terminem o părlăbidă. Pama? Aici încercă linguri. Ne puțin și intrăm în port, nicio mișcare la la, tren, la întoarcere, oricum mergem în port și prăjim câțiva lucoari. Gata, ne apropiem de port, scoatem lansătările din apă, nicio mișcare. Am curățat peștii, le punem puțină sare, îi dăm prin lai și punem în tigaie. Avem doar război? Ce e acolo? Maghetă proaspătă. Maghetă proaspătă. Ata, a doua Baia Nailor, cam asa arată platoul nostru de lufari O zi foarte reușită, A fost destul de scurtă, la ora 12 am plecat în spre, spre port Ceasul este două, dar ne-am distrat foarte bine, am prins și polamida, am prins și, ei, și lufoari. Așa încheiem aventura pe ziua de astăzi, mai scurtă, dar foarte frumoasă. V-am salutat, aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare!